Mitt navn er Ville. Jeg er 17 år, og død. Jeg en drøm. Jeg har blitt god sover hodet mulig en fort, men ikke mer noe annet. Hver er en evig kamp. Håpdommene, egoismen, uttale med de igjen. Jeg bruker mange timer i uka, og nå Fordi jeg vet at det er mulig. Og det å gjøre en feil, er forhåpent. Hva feil gjør, jo sterke bli det for hver dag. Det handler bare om å fokus og tro på det. For den som opp, oppnår aldri noe. Du må fokus på det du gjør. Du må tro på deg selv. Og jeg vil med deg.